تأتي هذه الندوة الصحفية من أجل إخبار الرأي العام بتأسيس واحد تنسيقية التي حملت اسم تنسيقية الدفاع عن عودة الباطل بلا شاطئ رأس النغل بلد العرائش هذه التنسيقية بطريق الحال ساهمت فيها المكونات التالية وهي الجمعية المغربية لحق الإنسان في العرائش حزب الطبيعه الديمقراطي فرع العرائش وحزب الاشتراكي الموحد فرع العرائش التنسيقية في الحقيقة هي تهم الكل وهي مفتوحة على جميع الفعاليات والهيئات السياسية والحقوقية والمدنية الجادة في الحقيقة هالتنسيقية جاءت كذلك في واحد السياق اللي هو غريب جدا هو القرار الاداري السلطوي ديال ديال ديال المسؤولين بمنع قوارب عبور المصطفين الى شاطئ الرأس امل وهذا هذا القوارب هي في الحقيقه كتمثل في ادهان تمثل في ادهان العرائشيين ذاكره ذاكره وفي نفس الوقت تراث مادي وكذلك لها دور كبير في التنميه الاجتماعيه والتنميه الاقتصاديه والتنميه السياحيه في الحقيقه كنا كنا نتطلع الى القرار ديال المسؤولين هو انهم يحاولوا يطوروا هذا النوع من الحرفه ويجعلها انها تساهم فعلا او تلعب دور كبير في ك في كرافعه في التنميه ولكن القرار في الحقيقه هو قرار عشوائي كانت له انعكاسات خطيره وخاصه على مستوى النقل لان لان المنع ديال القوارب العبور قد احدث في الحقيقه واحد الكارثه عظمى كتعرف مدينه العرائش على مستوى النقل بالمصطفين الى شاطئ الرأس المال وبالتالي نهيب بجميع الهيئات الحقوقيه للانخراط في هذه التنسيقيه بشكل جاد من من اجل اقناع المسؤولين بالعدول عن هذا القرار ديال المنع اللي كنعتبرو احنا بالنسبه لنا هو قرار عشوائي. <تصفيق>